لف المولود بسم الله على طه صلاة الله لف الأول بحمد الله عسى يَعْقَبْهَا عشر أخوان هيكيوس ما طره انطار وانا اللي شاعر الشعار وربع دَائِمَ لحرار ألعلي يعني العليان عنوان خلني وقت دكاني زايد على بالي، وأنا من فرحته فرحاته أتاه اللي يشل اسمع عسى يوصل هو يبارك يا تارك يرم ومال أميرة معتليها الشام، الأميرة معتليها الشام، يوسف اليوم لا فينا وبعزنا يرضى غالينا وكل السعد حاوينا، والفرحة تملى الوجدان، والفرحة تملى الوجدان، يوسف بشوفها سعدنا وبكره سبحانه عظيم الشان سبحانه عظيم الشان عسى الله يحفظ المولود يوسف يسعده بالزون ويكبر عالكرم والجد بيها الخال والعمان يوسف اليوم من قطر جويد بمصلح جده وابو زايد وسعده عساه بشوفته فرحان عساه شوفتها فرحان وانا من كل وجدان يا بمدح جده الثاني محمد وله من قلبي حبي هم علامهم الطاله وتربى العز ورجاله، ويظفر دوم بأخواله، هم هل العز والشجعان، وتفرح جدته وتسر بكل أولادها تفهم، عساها ما تشوف الشر يبارك عمرها الرحمن، يبارك عمرها الرحمن، لف المولود بسم الله على عسايعقبها 10 اخوان، عسايعقبها 10 اخوان، يجو سمات تراهم طر وانا اللي شاعر الشعار، وربعي دايم اللحى، العليان له الفخر عنوان، العليان له الفخر عنوان، وانا وشعاد مستني، زايد حلم تهني، خبر مولوده وصلني، وانا في مدحهم والهان، وانا في فرحة الغالي، اغني وقت الـ ترى <تصفيق> زايد على بالي وانا من فرحته فرحا يوسف اليوم من قده سويت مصلح جده, جده وطول وسعد وسعده عساه تشوفته فرحان، عساه فرحان وانا من كل وجدان، يا بمدح جده الثاني محمد القرشي لشاني وله بالقلب حب بان